تقدم لكم شركة العاصمة سعى لوح القرميد البلاستيك بفيسي حيث يتروح بين 1200 جنيه إلى 1300 جنيه الشراء فقط يحرص الكثير منا إلى بناء منزل فخم ذو تصميم رائع وديكورات جذابة يلتفت إليها كل من ينظر لها لذا توفر لك شركة العاصمة. المقاولات والديكور أفضل أنواع القرميد البلاستيك بأغسع رفيس المصر إذا نجد أن هناك قابلية كبيرة على شركة العاصمة دوما عن غيرها من الشركات.